يوجد الان عند بعض باعة الذهب ظاهره غير شرعيه وهي بيع الذهب بالاجل من غير دفع الفضه او الورق للبائع نرجو هذا ما يجوز هذا منكر بين دليل منع لا يجوز بيع الذهب إلى اجل ولا بيع الفضه إلى اجل ولا ورق إلى اجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وغير الذهب بالفضه ربا الا هاء وهاء وقال عليه الصلاه والسلام: ذهب ذهب يدا بيد يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، والفضه بفضه يدا بيد مثلا سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد أربا. ولا يجوز في برق أيضا رغم معروف هذا لأنه له مقام له والفضه، فلا بد يكون يدا بيد. إذا باع ذهب فضه أو ذهب بدولار أو بجنيه استرليني أو بدنانير فلا بد من يد بيد. لا تباع إلى عجال. لأنه خذها بشكل